Ten blázan. Když jsem byl malý, často jsem v ulicích naší vesnice vydával starého muže. Říkali o něm, že je to blázan. Na první pohled by se tak snad i zdál, ale já býval učen, že každý svou pravou osobnost skrývá. Muž, kterého jste mohli nejčastěji vidět v bahnem ušpiněných hadrech, při údajně propadal hrůzným představám a bludům. Kdybych to měl říct jednoduše, zkrátka dělal na ulicích bordel. Jinak se to asi nazvat nedá. Co si myslel? To snad ani sám ten chlap nevěděl. Pokřikoval na lidi, že rozum je jet. Že pouze pokud se jej zbaví, tak budou skutečně žít. Ubodat rozum, jak by to člověk vůbec mohl udělat. Proč by se někdo radil kravinami, které na něj žval nějaký blázen? A nebo, že snad ten stařec věděl něco víc, ale nikdo mu radši nevěnoval pozornost? Tu a tam jsem zaslechl něco o jeho životě. Předtím, než se z něj stalo něco, no něco, to čím byl teď. Údajně mýval manželku a dceru. Kde jim byl konec, to záhodou. Museli ho opustit hned, jak začal blouznit. Jejich dům se po jejich zmizení proměnil v hotové bojiště. U brusy byly zašpiněny nečistým počtem tekutin, jak stařec přestal používat talíře a jedl vše pouze rukama. Přestože bylo všude střepů nepočítaně mnoho, od jeho chvilkových běsní štítil se jich natolik, že měl koštětem vymetané cestičky podobně, v níž chce bos, pomalu a na špičkách chodíval. Tu a tam byly díry ve zdech a strhané tapety, zřejmě od stejného běsnění. Zhruba dva měsíce po naplacení nájmu starce vyhodili na ulici. Jeho tvář byla pokryta špínou, den co den. Po kapsách nosil kamínky, k nimž mluvil. Jakoby v dialogu se vysmíval světu za jeho bláhovost a naivitu. Čím dál víc jsem mu toužil porozumět. Táhli mě k sobě jeho tajemství dávných předků. Přestože se zdál šílený i nadále si zachovával některé rysy duchem přítomného člověka. Například sbíral plechovky, které nosil na skládku. Měl z toho menší peníze, ale pro něj dostačující množství. Na jídlo a pití hold každý něco potřebuje. Další věc, které jsem si na něm všiml, byl jeho úsměv. Když nařval na kolem jdoucí, tak se usmíval. Usmíval se, jako kdyby mu stále zbývala naděje. Blázan, totální blázan. I přesto jsem k němu jednoho dne přistoupil. Jednou na lidi řvete, pak s úsměvem mluvíte o naději nebo zkáze. Chováte se jako blázen, ale stále máte dost rozumu, abyste logicky uvažoval a zařizoval si trochu financí. Co je s váma sakra? Byl jsem drzý a neslušný, ale což, mluvil jsem k muži, který si sám zničil život. Moc o tom všem přimýšlíš, chlapče, řekl mi. Zahodil jsem starosti, užívám si život. Za to ty? Žiješ v agresivním cyklu, v němž není nikdo zcela šťastný. Já to věděl. Tušil jsem to už od začátku. Nebyl to žádný blázen, jen to hrál. Ale to, co říkal, nedávalo mi to smysl. Podle něj je lepší vytrhnout se vystaveného světa, přestože takhle zivoří. Však se tu válíte ve špíně a stěžka si hledáte jídlo. To, co říkáte, je pitomost, odvětil jsem mu. A on se znovu usmál. Neznám bolest, mladíku, a to je má spása. Až si ty prožiješ peklo světa, vzpomeneš si na mě, chlapče. Řekl mi. Otočil jsem se a odešel. Nesouhlasil jsem s jeho názorem, ale to je má volba, stejně jako byla jeho volba takhle žít. Jeho stáří je jeho moudrostí a dozajistaví, co mě čeká. Bude záviset už jen na mě, jak se problémům tomu peklu, o němž mluvil, postavím. Když jsem byl malý, často jsem v ulicích naší vesnice viděl starého muže. Říkali o něm, že je to blázen, ale dnes už vím, čím byl doopravdy. Byl šťastným mužem.